اذا جد بدك تعرف حدا بدك تعرف كيف بيحب وكيف بيكره وشو بيعمل لما بنجرح وكيف بيعبر عن حبه وكيف بتصرف بالعلاقات لهيك اذا انت بعلاقه ومبسوط آه، عم تتخطى بريك اب مؤلم عم بتدور على نصك الثاني هذا البودكاست هو إلك بكل حلقة رح أقعد أنا وناس أنا وانتم بنحبهم على هالطاولة ونحكي بالحب والعلاقات بكل أنواعها وبدون قناع فاشتركوا بالقناة لو سمحتوا وإحضروا Love is on the air podcast ابتداء من رمضان 2023 معي أنا عليا